नमस्कार मित्रों भाई स्वागत भाईओं सभीपल वी यूट्यूब चैनल में तो हाल में तेज जी जो जाया मारुति कंपनी की स्विफ्ट से मत ने मत आप वेचवाइ बीजी कार आक्स्ट विडियो में देखाशो आप हाल में तेज जी ज्यासो मारुति सुजुकी कंपनी की स्विफ्ट से मॉडल बे हज़ार बार है एलेक्साई फ्यूल वत करें तो सी एन जी में हालीली है, है बेतालीस बेता हज़ार चार सौ ए कमीटर ઓનર એના સેકન્ડ એ સેકન્ડ એટલે બે ઓનર એના અને કલરની વાત કરું તો વ્હાઈટ કલરમાં એ આપણે એમાં મોડિફાઈ કરેલા સીટ કવર અને જે હાલમાં ઉપલબ્ધ છે રેડ અને લાલ અને કાળો કલરમાં મોડિફાઈ કરેલું છે થોડું ઘણું કામ ઇન્જિનની વાત કરું તો સુપર માઇલેજ અને ઇન્જિનની કન્ડિશન કહીએ તો સારામાં સારી કન્ડિશનમાં ઇન્જિન છે કલરમાં કોઈ બી કાંઈ ટચ બુચ કરાવેલી નથી કંપની કલર કરેલો એ ઓરિજિનલ પેન્ટ एलो फ्यूल नहीं पायरनी कंडीशन बात करें तो नेवने डॉक्टर कार है फ्यूल में सी एन जी प्लस पेट्रोल में ले किमत राखेली है मतने मत त्राख चालीस हज़ार यिवाय नेगोसियबल है अरे मोबाइल नंबर आप दे दू कलर व्हाइट